Khash. Uh, Khash untuk sila sekadar puteri. Yes. yes. yes. Ah. <laughs> Lama tak nak cari chemistry between putri and Khash. Lama ke? Eh, tak. Apa? I dalam studio je. Ya ke? Ya ke? Tapi dia pun malu. Ya, eh, malu sikit lah. You Tapi... might tak nama dia luk. <laughs> Tak tahu Dari kawin ke tak? Hmmmm Tak lah Igo-Igo kena pergi supaya dia lama sikit nampak seksut Kalau dua-dua Igo orang lah. dia je, tak Dia sampai lima episod je, dah kawin